ابسط طريقة لتضمن النجاح بحياتك هي انك تكون اليوم أحسن من إمبارح وبكره أحسن من اليوم وهالشيء بصير أولاً بالانضباط، يعني تلغي كلمة تأجيل من قاموسك وتعمل كل اللي لازم تعمله حتى لو ما كان لك مزاج تعمله. ثانياً بكسب المهارات وتوسيع القدرات، يعني كل يوم تتعلم شيء جديد وكل يوم تطبق شيء تعلمته. وثالثا انك تواجه مخاوفك يعني تلاقي كل يوم شغله بتفيدك ولو كانت صغيره بس بتخاف انك تعملها وبعدين تتجرا انك تعملها اعمل هيدولي كل يوم وشوف كيف رح تتغير حياتك للافضل